Salutare tuturor și bine v am găsit la un nou episod, astăzi facem un nou episod, deschidem o nouă serie, după cum știți am jucat Outlast, Outlast uh, normal pe canal, l-am și terminat bineînțeles, astăzi după cred că jumătate de an, sau poate chiar un pic mai bine de jumătate de an, jucăm Outlast Whistler Blower, uh, Whistler Blower după cum vedeți și aici, da, este un DLC pentru uh, Outrest. Practic, ca să fac un mix story, uh, acțiunea acestui DLC se întâmplă înainte ca uh, povestea principală a jocului să fie. Adică, uh, înainte noastră a mai fost un om acolo, din ce știu eu de pe internet și puțin chestia astea, vom vedea și vom afla, bineînțeles. Eu zic să nu mai stăm la de direct play. Dificultatea normală, să nu ne stresăm foarte mult sau ceva de genul și da, hai să vedem toată, toată acțiunea. Nara tem că cărca, ok. Și ne leagă aici. Mare palmă. stați like real trouble. Think... Stăți un să dau volumul mai tare. Așa cred că e ok. Pute camera, salut! Da cine arata aici ceva? Ceva satanic. Nu inteleg? Un e-mail? Ok. unde suntem aici? Unde suntem? Aici trebuie să envoie e-mail. ai, ah, ok, deci îmi place că aici e partea interactivă, dacă să trimitem sau nu e-mail-ul. Hai bă, să-l trimitem, oricum nu putem să dăm înapoi. Caută cineva. Și acum trebuie să mergem noi. E stați un pic să dau volumul mai încet un pic. Cam ceva de genul. Nu-i o vizi, Main console, deci ce, ceva băiatul ăsta, dar nu știu ce a, ok, ok, ok. Gata! Cred că mi-am dat seama de, de acțiune. Aici, din câte știți voi, aici, practic, aici se întâmplă finalul jocului, dar aici este ultima parte a jocului unde se întâmplă acțiunea. Aici, 100% este înaintea catastrofei care s-a întâmplat practic. Dacă vreți sa știți uh, ce s-a întâmplat sau așa mai departe, intrati pe canal la bețeria, la categoria de playlist. Ok, ne-ai chemat sa scriptam ceva sa să... Să facem ce ceva, si ceva, nu si tot interactiv trebuie să Trebuie pe ceva. Enter. Eșecion Mr. Park. fMRI is still dark. You're doubting our friend Mr. Wayland Park, Deci noi se pare că suntem ceva cred că ceva de asta. Uh, Cum să zic eu că uite am stă cuvântul cu linia, dar nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Ehm. Um, deci știu să scriptezi mai departe. Am uitat cum îmi se spune, chiar nu mai găsesc cuvintele. Și te-a chemat aici să You hey, calm yourself. This is a high security. Ok, nu știu, oamenii ăștia mi se pare foarte ciudați, așa. Mamă, <fie> Am o băgat de-alea prin gâră și prin nas. L-au conectat la, la, conecta la aparate. <fie> e ceva ciudat, pentru că nu ne lasă să... Să vedem noi mai mult ce se întâmplă acolo. Ok. Bine, sir. Hai i am observat, nu e foarte lung DLC-ul ăsta, dar... Dar e foarte interesant. Deci nu să fie foarte multe episoade. Acum, trebuie să venim aici. S-a pe scuzați-mă. Nu înțeleg ce, ce are. Mr. Wayland Park. consulting contract 8208. Deci ne-a văzut și e mail somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Right. Oh, and uh, Did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? Well that's what I heard, Mr. Blair. That brave indeed, Whalen. The Merkov Corporation and the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park. She picture. Asta a fost doar introducerea. Vai de viața. Bă, e foarte interesant, bine, după seria de Outlast nu m-am mai speriat. Bine, nici nu m-a speriat foarte mult seria de Outlast, adică au mai fost momente cu jump care m-au speriat, dar așa foarte mult m-a speriat. Nu ia video ăsta de satanii sau ce doamne, harta Ah! Acum cred că ne-am adus aminte ce am făcut sau ceva de genul, nu știu. Aaa, ne rămâne... ...peretină cum ar veni. A, deja ...ma, deja am dau fleșii nebun în segmentul ăsta, ma... ...ma... ...așa e o Deci ne-a rămas pe ceva, stați o secundă, că trebuie să dau sunetul un pic chiar mai încet și o să mai scad pe aici. Shadow's s asta pe mediu, nu știu, că sper să nu se mai blocheze. Trebuie să luăm uh, camerele, deci ne-a ne rămas pe retina. Si aici l-a omorât pe omul ăsta. Ok, uh, nu stiu cum ies de aici. Ah, mi-a deschis asta, ușa. Cuci? Maa. Ne pare Billy, mâncați -a și -a. Billy, fantoma! Pai si fugim in spate, dar ne e asta din spate. Păi, nu mai inteleg nimic, isi bun. Ok, pe aici e închis, dar cred că pe aici putem să o luăm. Pe aici nu putem să ne ascun. Mamă, pe aici? Putem găsiți o baterie. Opa. A păruși la ușă. Something da, There da. are bro, hai te pup. Ah, m de aici. to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. He want responsibility for every bloody really shaky thing you did on the Merck-On Company. Oh my god... Yeeep... Yeah. Oh, e cineva! Marinica, da-te... M-are te-am văzut, să știi. Ok. Am ajuns aici. O ușă deschisă, dar e fantom aici, nu? Băi, frate-mi... a rămas primat părătina. Nu, nu Bine m -a. A Eu l-am omorât, forță. Dar oricum așa sunt niște nebuni pe aici. Opa! Da, unde unde mă duc? Ceva vent sus să mă bag în astea, dar... Hai să mă bagă pentru asta. saving. Otra aici o țin mai în Nu, no, ca Bine că voi scăpați eu. Nu, no, mi-a transpirat și mâna. Bine, nu știu. Nu se vede, dar. Mi-a transpirat și mâna aici. Pe aici nu cred că e vreo șansă. Cred că să vreo baterie ceva. Mamă, uite câți marini morți pe aici. Aici e locked. Și aici mi se pare că... Aici mi se pare că trebuie să avem ceva de-aia. Deci poate găsim pe aici... Pe la vrând card un card de securitate ceva. Nu știu care s-ar putea să ne ajute, că o baterie, dar un card de securitate nici atât. încercam să am puterea să luăm Văd ceva pe aici. Cred că putem pe aici. Da, uite ceva. Ok, am intrat aici. De tipa domnul. Ce ori bă pă... pe... cum e... A, o Mică mamă, pute-o... dă dă Mamă, e bezdă. A, forță, toaletă. Ok, eu tinha uma nota para Vamos ver Tem da mai aici. Super. mai tip Dă-i ceva, mă. Ia, du-te, mă. Du-te, de aici. Du-te, de aici. Aici n-am avut si-o timp sa ma uit daca pe trebuie sa o iau. Ca veni si repede dupa mine. Ia, uite, mă, grații, așa. Da, unde trebuie să iau, frate? Că te învârți într-un cerc aici. A, ah, uite. Hai, salut! Înainte să vorbesc cu atea cu scoatu uh, din gură. Uite-o. A, FUTU-TE! Ma... Cati aici, curata ce aici... Casa de nebun... Maulă, Marine. Maulă. Uf, uf. Mama. Da, poate sa apas ceva. Spune că e fara fără baterie acum la el. Mă bagă la cuptor, ce-mi faci? Da, mă gândeam. Uite aici. Ah, mai pe drept, pe drept. du mă. evident. Ah, volo. Toa ne Bă, am cu acest episod. S Sper că a plăcut. Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe un share. Eu am fost Costi și v-am lăsat. Pa pa.